يا رفيق لي نلشي والسوالف والضوا علقي ويا من مشي وينتي استمي يا هولا يا رفيق لي نلشي والسوالف والضوا علقي ويا دنيا هواه ماضيه حيل معاتبك ياشده جنه